Eli mitä se oikeastaan se avoin tiede on? No tämmöisenä ala raamattuna voidaan nykyään pitää tota pari vuotta sitten ilmestynyttä Unescon avoimen tieteen suositusta, mistä mäkin on noukkinut tämän kolmiosaisen määritelmän. Mä siitä ehkä painotan ehkä muutamaa kohtaa, että siellä puhutaan monikielisestä tieteellisestä tiedosta. Mistä tänäänkin tullaan vähän puhumaan, erityisesti tässä vähän niin kuin kotimaisen tieteellisen tiedon ja tieteellisen julkaisun näkökulmasta. Ja sitten toinen asia, mitä mä tässä ehkä vielä painottasin, on tämä, että tämä avoin tiede ei ole tämmöistä niin yksipuolista pelkkää tiedon saattamista tutkimusyhteisöltä yhteiskunnalle, vaan sillä nykyään tarkoitetaan myös, Tällaista niin vastamuurista prosessia, missä myös osallistetaan yhteiskunnan eri toimijoita ja kansalaisia tieteen ja tutkimuksen tekemiseen. Yes. Vaikkakin noin niin alkujaan avoimella tieteellä on tarkoitettu juuri nimenomaan tätä vähän niin kuin yksipuolista tutkimusjulkaisujen nimenomaan tämmöistä levittämistä. hän oli. Vähän niin kuin tämä, silloin kun avointiede ensimmäisen kerran tuli tämmöiseksi muotisanaksi, niin silloin oli tämä, huomattiin, että kaikki tämä tieden julkaiseminen oli keskittynyt tämmöisille kansainvälisille isoille kustantajille. Ja siitä olivat niin sanotusti maksumuurin takana. Ja tuli tämä ajatus, että se voisi olla niin sanotusti kaikkien avoimesti hyödynnettävissä ilman tämmöistä niin kuin maksua ei pelkästään luettavissa, vaan myös muullakin tavoin muokattavissa ja levitettävissä. Ja siitä tästä pikkuhiljaa levisi, kun huomattiin, että tutkimuksessa syntyy kaikkea muutakin kuin pelkästään näitä artikkeleita ja kirjoja, että siellä tulee erilaisia tutkimusaineistoja, koodia, oppimateriaaleja ja muuta tämmöistä, niin laajemminkin tämä ajatus, että tämä kaikki mikä täällä tutkimuspuolella tulee tuotettua, että se olisi kaikkein saatavilla ja käytettävissä. Samaan aikaan sitten, niin kun tämä tavallaan ää, laajeni tämä avoimen ajatus, niin huomattiin myös, että tähän avaamiselle pitää niin kuin jonkinlaisia rajoja tietysti laittaa, että kaikkea ei voi avata ihan niin paljon kuin haluttaisiin, siinä on tämä lentäväksi lauseeksi on tullut niin avanta kuin mahdollista, niin suhtautua kuin välttämätöntä. Esimerkiksi tuon on tuo uhanalaiset lait mainittuna yhtenä esimerkkinä, että vaikka Meillä tutkijoilla saattaa olla hyvinkin tietoa esimerkiksi vaikka jostain harvinaisesta lintulajien pesimäalueista, niin sitä ei ehkä kannata ihan kaikille kansalle laittaa sitten sitä tietoa. Ja sitten samalla kun tämä tutkimustiedon avaamisen käsite niin siinä tuli myös tarve tehdä tämmöisiä, mitä nyt on kutsuttu fair-periaatteeksi, eli tämmöisiä sääntöjä, tämmöisiä standardeja, että miten tätä tietoa levitetään, että se sitten pystyy leviämään eri tietojärjestelmistä toiseen. Ne on tämmöisiä aika teknisiä. Tosiaan tämän pelkän tutkimustiedon levittämisen lisäksi, niin avoimen, avoimen tieteeseen katsotaan nykyään kuuluvaksi myös esimerkiksi tämä tutkimusinfrastruktuurien avoimuus, eli tämä, että kun meillä on kaikenlaista, mitä tähän tutkimuksen tekemiseen tarvitaan kaikenlaisia supertietokoneita, tiedelaboratorioita, erilaisia niin kuin julkaisemisen alustoja ja infraa, niin tota, ajatuksena on myös ollut, että näidenkin pitäisi olla jossain mielessä avoimia, että niitä ei pitäisi tehdä niin kuin kaupallisilla periaatteilla, vaan voittoa tavoittelemattomasti. Ja tässä ollaankin sitten taas jo vähän Juuri tässä rahoituskysymyksessä, että jos ei, niitä, niin kuin tämmöisellä, jos ei niistä saa tämmöistä voittoa tehdä näillä erilaisilla infrastruktuureilla, niin kuka ne sitten kaiken oikeastaan maksaa. Et tulee kysymys siitä, että miten ne yhteisöllisesti tuetaan. Joo, sitten nämä kaksi ensimmäistä tavallaan avoimen tieteen osa oli tosiaan vähän niin kuin enemmän tähän, tähän niin kuin tutkimusyhteisön sisäpuolelle ja sieltä tapahtuvaa tämmöistä avaamista, sitten tosiaan oli tämä tämmöinen vuorovaikutteisuus on tullut yhä enemmän näinä niin kuin viime vuosina tähän mukaan, erilainen kansalaistiede ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden osallistaminen siihen tieteen tekoon, yritysyhteistyö, järjestöyhteistyö ja viranomaisyhteistyö. Ja sitten erityisesti tässä Unescon suosituksessa on nostettu nämä alkuperäiskansat ja paikallisyhteisöt ja niiden tämmöinen tiedon tuottaminen mukaan tähän avoimen tieteeseen. Siellä on nämä keerperiaatteet, periaatteet jotka perusidään on oikeastaan, että näinen niin paikallisyhteisön perinne, Paikallisyhteisöllä pitäisi olla vähän niin jotain sananvaltaa siihen, että miten niiltä syntyvää tietoa sitten käytetään, että ei lähdetä ilman heidän lupaansa tekemään sille mitään tutkimusyhteisössä. Jes. Tämä avoin on tietysti kansainvälinen liike, mutta sitä on tietysti Suomessa tehty hyvinkin pitkään, ja olemme pitäneet siinä itseämme tietyllä tavalla edelläkävijöinä. Et Suomessa sitä on toteutettu hyvinkin pitkään. Ja tota, mä Ehkä tässä nyt erityisesti pari pointtia tästä suomalaisesta tavasta edistää avointa tiedettä. Et ensinnäkin, kun muualla Euroopassa tämä on ollut hyvin tämmöistä, sanotaanko ministeriölähtöistä ja ylhäältä tulevaa tämä avoimen tieteen edistäminen, niin suomalaiseen niin avoimen tieteen kulttuuriin on yhteistekeminen ja koko tämän tiedeyhteisön osallistaminen tähän avoimen tieteen koordinaatioon. Missä on tietysti sitten omat ongelmansa aina, että haastavaa saada kaikkia puskemaan sinne samaan suuntaan ja sovittelemaan näitä tämmöisiä erilaisia mielipiteitä toistensa kanssa kesken. Sitten toisena suomalaisena erikoisuutena mä nostan, tämän, että meillä on erityisesti tämä oppimisen avoimuus nostettu hyvin niin kuin isona, että mikä ei näy niin paljon näissä kansainvälisissä kuvioissa. Että esimerkiksi Uneskossa niin puhutaan lähinnä oppimateriaalia avaamisesta, mutta meillä Suomessa sitten on puhuttu vähän laajemmin kaikenlaisen oppimisen avaamisesta, missä sitten tangerataan esimerkiksi tähän niin kuin korkeakoulujen digitalisoitumisen kehittymiseen ja sit toisaalta taas jatkuvan ja elinikäisen oppimisen edistämiseen.